Всім привіт, мене звати Роман Стельмах, я живу в Лісабоні вже більше 7 років і весь цей час розповідаю про Португалію на цьому каналі. Якщо ви плануєте переїзд до Португалії, зайдіть на мій сайт vizporto.gall.com, там вже більше 300 корисних статей для тих, хто планує переїзд сюди. А ще там юрист, бухгалтер, ріелтор, викладач португальської мови, перекладач і навіть сімейний лікар. Тобто насправді корисно. Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України по всьому світі люди об'єдналися для допомоги українцям в боротьбі з агресором. З самого початку я приймав активну участь в волонтерській діяльності тут, в Лісабоні, і був вражений енергією і силою маленьких груп, об'єднаних великою ціллю. Тому сьогодні я хочу познайомити вас з волонтерами в Португалії. Звісно, я не можу показати всіх. Їх багато. І це дуже-дуже радує. 24-те число. Напевно, ви проснулися там, в 6 чи в скільки? В 4.00. В 4.00. Подзвонили вам зупиняки? Ні, я так? проснувся сам, не міг спати. Просто? І зайшов в Ну, Це ненормально. Це, це ненормально. Тому що я лягаю пізно, я зазвичай лягаю перша година ночі, друга. І я в четвертій я завжди сплю і не просинаюся. І мені було дуже дивно. Я проснувся, всі сплять, я не можу спати. Пішов на кухню, попив, води, ліг. Взяв телефон, думаю, проглянув стрічку, може, Фейсбуку, Фейсбуку. Заходжу, дивлюся, новини йдуть. У мене навіть це відео є на телефоні записано. Йдуть новини, і я подумав, що це якісь новини десь старі, якийсь архів з, з Грузії чи щось, якась, якась війна, напад, щось. Старе. Але потім дивлюся, це про Україну. І я так проснувся, я вже не зміг заснути, почав дійсно читати коментарі. Е, от мене, мене от зараз, зараз задов... завдячуючи WhatsApp -у і фотографіям, все фіксується по датах і по годинах. Важко було би згадати в, такій, в такому шоці. Але так переглядаєш цей WhatsApp. І дивишся В 5.00 я почав розсилати есемески своїм друзям. Розбудив дружину, розбудив сина. Я проснувся від реплік. Війна почалася. І мені стало насправді страшно. те, що я до останнього не вірив, що це станеться. Я всім казав, не переживайте, це, це нереально, цього не буде. Тобто Я казав, що от я от песиміст, але в даному випадку я вважаю, що цього не станеться. І коли я реально проснувся від викликів батька, що почалася війна, з того моменту я не міг нормально існувати, скажімо так, ні жити, ні, ні їсти, ні спати, нічого робити. Для мене життя зупинилося іменно в, в цей момент. І 24 -е число, пам'ятаєте, як воно пройшло оцей день? Ми скачали телеграм, ми дня. підписалися на, на всі можливі групи. І просто ну, особисто я сидів і е, постійно читав новини. Постійно слідкував в реальному часі за тим, що відбувається. І це ніби не покидало, це, якби ця, ця думка не покидала мене, я не міг е, нічого більше робити. І він так само він пішов на роботу. Я пішов, на увагу, я вдома не міг бути, не міг це все, не, не міг просто абсурвувати ці кількість інформацій. Е, в душі була якась така розпач, паніка, не знаю, не, не, ну от безвихідний якийсь такий безвихідь. І, і я кажу до дружини, я їду на роботу, можливо трошки роз, роз, роз, розвіюся, може мені легше там буде. Я пішов на роботу, але буквально через декілька годин повернувся, тому що працювати було неможливо. Розкажи мені, як це все починалося. Пам'ятаєш, там, 24, 25, 26 лютого? Так, я пам'ятаю, дуже добре, коли я прокинувся зранку, зайшов в соцмережі і побачив, що вже наші почали писати, що почалася війна. У мене такий шок був, я, я вийшов на вулицю, ще ніч була, я почав дзвонити своїм, щоб виходили з домівок. Я реально стояв і плакав. У мене шок був такий, наскільки що. Я і тут своїм друзям почав дзвонити. Говорю, пацани, давайте щось робити, почалася війна. Дзвоніть своїм, хай щось роблять. Тому що це було як ночі. Ночі вони там, і, і, може, і не знали, що почалася війна. Щось спали. І, і от, от такі от. Оце був перший день. Потім я приїхав сюди. Ми щось, ми щось намагалися працювати. Щось ще терли ці машини пару днів, але воно якось не вийшло. Дивилися по, по інтернету, що і там вже бомблять, і там вже вбивають, і там школу завалили, і там якийсь госпіталь. І, і ми, ми все-таки вирішили починати збирати якісь медикаменти, ве вещі, зробили пост у Фейсбуці і почали збирати вже на допомогу нашому народу. І, нашим солдатам і отак воно це все почалося десь Наверно напевно це було десь 27 вже число mm -hmm. оце, оце а отак. ми це хто ну я Вадим, ось ось Вадім зі мною працює і Саша Саша теж Саша з нами Саша працював механіком самолітів в аеропорту але під, після коротування там багато в авіакомпанії їх звільнили uh -huh. і Саша як наш друг він приїхав нам допомагав він потім підтягнув своїх друзів через нього ми в нас було багато зв'язків так як він працював в, в авіакомпанії ми і, і літаками відправляли груз потім він підтягнув потім своїх людей які також працювали в авіакомпанії і потім після місяця нашого тут в общем коли ми допомагали, ми вже вирішили зареєструвати свою асоціацію. Чуть-чуть воно було пізно, чуть-чуть довго ми її реєстрували З адвокатами це, це було дуже важко. Десь два місяці ми відкривали свою асоціацію. Як оказалося, це не дуже легко. І отак у нас з'явилася асоціація. Зараз ми будемо реєструвати асоціацію і відкривати банківський счет, щоб португальські компанії могли переводити офіційно гроші. Української армії і біженців, Слухайте, ви в результаті зареєстрували Це... асоціацію, правильно? Ну взагалі, в перші дні, в перші, перші дні якби, була ідея відкрити центр без, без якоїсь юридичної реєстрації. Але ми стикнулися з проблемою, тому що якби, всі запропонували свою допомогу. І асоціація ладу ладу, і відкрите серце і інші асоціації, але е, от після, після цього напливу, напливу допомоги ми зрозуміли, що це така дистанційна робота з іншими асоціаціями, вона, вона стає нереальною. От, тому що, наприклад, фуру треба відправляти вночі, ти починаєш комусь дзвонити, тому що треба оформити чи підписати якийсь папір, ти не можеш дозвонитися. потрібно спочатку якийсь підпис поставити і люди починали приходити і кажемо, ми хочемо допомогти, наприклад, фінансово, хочемо там яких 50 чи 100 чи 200 євро перевести на рахунок. Я не міг давати свій особистий рахунок. Потрібна була якась організація юридична, так, де б це могло бути максимально прозоро і підзвітно, так, щоб не виникало ні в кого ніяких питань. Я усвідомлював, що це під час такої якби, можна сказати, ну, не не, не паніки, а такого якби Ну, емоційного під, підняття, так? люди готові віддати останню кобільку, але прийде час, коли треба буде за це все від, від, відчитати і показати цю роботу. От. І через це було прийнято рішення е, зареєструвати. Нам португалка одна порадова, яка каже: як ви, ви, ви не можете так просто, працювати без ніяких юридичних документів. Тому що це буде просто один бус то ви можете, як частна особа, зібрати, відвести, допомогти. В такій кількості це бажано зробити, якось, оформити це правильно. І ну, Маркіан настояв, каже, я поїду, ми зареєструємо цю нашу організацію, яку ми ну, якби вже самі країні назвали, вона вже так. функціонувала. Назвала. Він подзвонив, каже, я в Лісабоні, каже, приїдь, тому що потрібна ще одна людина. Я поїхав в Лісабон. Це все це, така стільки було рутинної роботи, стільки думок від, від скочу до палетів, до плівки, до, до, до, до маркера підписати цей палет. Кому і Тому що Валя більше відповідала за транспорт. Я більше за, за транспорт. Ну, вона за логістику звідси в Україну так, і по Україні. Я тут в Україні. Маркіян більш за матеріальну частину і за це. Кожна людина відповідала за якусь мала свою ділянку роботи. Людей було багато. Водії, там Артур, Тарас, Іра, Саша, я можу сказати, ми можемо можем цілу годину сидіти, тільки буду імена називати. І кожна людина виконувала свої функцію. І, і ця ідея виникла, якби, якби необхідно і спонтанно, одночасно так це все склалося. І ми поїхали. І, і коли реєструємо, оце, так я казав, що 24, 25 7. числа, чи 27 числа мені Маркян написав ОЦМС Центр допомоги Україні. От, і ми так центр допомоги Україні так і вирішили зареєструвати. Але е Чоловік, який проводив цю реєстрацію, він каже, центр для вимоги України — це якби така загальна назва, потрібне, потрібне ім'я. І я так, підіймно, так дивлюся в телевізор, а по португальському по, по телебаченню передають якраз новину, що е, розбомбили ангари з літаком Мрія. І ну, яке ім'я? Зразу це мені думка проскочила. Я кажу, може бути «Мрія»? Тобто воно ну, для Португалію, в принципі, нічого не говорить, але цей «Мрія», я йому пояснив, що це таке, і він каже, без проблем. І він забив ім'я, і такого імені не було в реєстраційному списку, і зареєстрував асоціацію «Мрія». Коли війна почалася, перші дні я взагалі не дуже пам'ятаю. Ми спочатку просто весільно блукали по Лісабону, бо так виявилося, що я опинилася до війни тут за три дні. Подивилася на країну, познайомилася з новими людьми. Дуже видно було українців у перші дні, і не зрозуміло було, що робити взагалі. Якось мене подружка додала у групу в телеграмі українців Португалії. І там оголосили, що буде мітінг на підтримку України проти агресії Росії. І я подумала, ну, блін, ну, сидіти вдома, читати новини, чи зробити щось доречне, можливо, просто побачити людей, можливо, трошки самі видихнути. Я не знаю, що я шукала на той момент, але це була якась ціль, перша ціль за перші дні. І це було 27 лютого, і тоді, вже прибувши на мітінг, ми стояли у такі, ну, довгому ланцюжку з ідеї, так І прийшло повідомлення від тебе, в ту групу, що будемо збирати волонтерський центр для якоїсь діяльності. Я подумала, ну блін, оце можливість щось дійсно зробити. Друзі, зараз в Лісабоні формується центр, в якому буде знаходитися координаційний центр. И здесь же будет создан маленький колл-центр, который будет работать как с входящим потоком тех людей, которые ищут убежище в Португалии, так и с входящим. То есть с теми организациями, которые нам будут помогать. С нами много-много-много людей. Если вы хотите и можете работать в этом колл-центре, напишите мне, пожалуйста. Мы ищем людей, которые могут full-time работать, находиться здесь і відповідати на дзвінки тих людей, давати їм рекомендації, допомогати. Ввечері я вже була в тому центрі, і вже тоді ми якось... Я так зрозуміла, що ще ніхто не знав, що ми саме будемо робити, як воно буде відбуватися, як довго це буде виходити. Але ну, ми якось щось вирішили, і наступного дня почали роботи. Так вийшло, що я за фахом тестувальник. я в IT більш ніж 10 років, в управлінні командами, і якось воно так вийшло на Nature, що я стала відповідальна за кол-центр. Наша перша зустріча координаційної групи, яка буде працювати з біженцями і тими людьми, які готові допомагати біженцям. Через нас пішли дні дзвінки від людей, від португальців, від українців, від людей з усього світу. Вони щось хотіли дізнатися, щось хотіли запропонувати. А, то було щось неймовірне. І нас зібралося біля 32 людей. В кол-центрі? В кол-центрі, тільки в кол-центрі. Люди, волонтери, приносили ноутбуки, комп'ютери. Ми настроїли телефонію і почали відповідати людям. Говорили з юристами, говорили з Міністерством іноземних справ, говорили з усіма, хто міг щось сказати про країну, бо ми самі не дуже багато чого знали. І напевно, ще, ну, якось це допомогло і нам трошки зрозуміти себе, свої відчуття, і було відчуття, що ми Ну хоть інформаційно, але допомагаємо людям. Ну, хоч хоч якось. Первые два дня просто была как-то по работе, какая-то суматоха, это, это, ну потом, смотрю, читай, что какой-то будет митинг в Лиссабоне, там люди собираются в субботу, в воскресенье, туда сходили. Ну, ничего такого не прочувствовал, но думаю, надо, наверное, пойти в посольство в понедельник что-то узнать. Как бы, то есть, тупо ехать в Украину воевать, но как бы я не солдат, не воен. То есть этим вя вяр для помогу, но ну, тут возможно кому-то и прихожусь. Ну и там просто дали телефон. В посольстве. В посольстве. Позвони, говорит: вот ребята организовались. Может, нужно. Позвонил, ответил Миша, говорит, приезжай. Вот так все началось. Ну что да, с первого делал? же дня. Ну, то есть, что я могу делать, поскольку у меня транспортная компания, как бы, по этому вопросу, старался помочь организовать и как-то объяснить, куда как будет помогать. То есть на тебе были вот доставка гуманитарной помощи? Ну здесь по месту, в Украину тоже помогал доставлять, как бы, потому что было очень много грузовиков, не всем грузили именно мы, грузили в других складах, но те, что мы грузили, то есть помогал туда, находил машины, которые ехали в Украину, то есть, то есть не один опять же, то есть все мы вместе работали. Опять же, объяснял, как с накладными, потому что сначала никто не знал, как это все. Ну куда да, это все же собрались просто, занимались это своими работами, да. Да, у каждого была своя жизнь, и тут ну, на да. тебе надо тебе включаться в это. Все, и без знания, конечно. То есть, Но... просто помогал именно тем, чем знает. То есть, как бы, плод до того, что мы же работали тогда до ночи, в час ночи ехал, брал грузовик сам, поскольку водители спят. Грузили, отвозили, перевозили здесь, то есть, как бы. Розкажи, що ви робили. Ви збирали гуманітарну допомогу і відправляли в Україну, так? Так. В перші дні ми зробили пост у Фейсбуці. І відразу приїхали сашені друзі з аеропорта. І почали привозити вже перший гуманітарний груз. Потім ми його відправляли. Відразу багато було водіїв, які безкоштовно це все довозили це до Польщі. Це та? Це були і наші португальці, так. Це були як і «Бомберош», і «Пінкодос», і Континент, які безплатно давали свої монтажівки, відправляли це все в Польщу, так як в Україну неможливо було заїхати. І весь гуманітарний груз ми відправляли з літаками, монтажівками, хто навіть своєю машиною грузив, їхав туди, оставляв гуманітарну допомогу, а звідти з кордону забирав людей. А як знаходили цих водіїв? Як знаходили самі, людей, які прибустили? Вони самі, самі вас знаходили. Дзвонили, так, тут... А як вони про вас дізнавалися? ну Зробили пару постів в Фейсбуці, ну, в Інстаграмі, В Фейсбуці в українських в в гуманітар... групах чи ні? Чи в португальських? І в португальських, і в українських. Що в нас є гуманітарний центр, що нам потрібна допомога. І там якось все швидко. Там люди вже знаходили, де ці гуманітарні... Ну, всі знали. Всі знали, що тут у нас великий бокс, де ми займаємося гуманітаркою, всі на автоматі приїжджали і допомагали. Все це було зав'язано на мій номер. Потім ми відкрили ще дві гарячі лінії, тому що я, я просто не... мені дзвонили і ночі, і днем. Я вже був такий в голові було вже дуже багато чого. І відкрили дві гарячі лінії, посадили двоє дівчата, які відповідали за гарячі лінії, і так хоча б розгрузили мене, тому що я вже не знав, за що мені братися. Я вже 24 години в день, я бігав і щось робив, і то, і то 100 діл на, на день було. Оці 32 людини, які працювали в кол-центрі, хто це? Частина з них — українці, більша частина. Причому частина процент, ну, відсотків 20 — це ті, хто тут жив вже до того, до війни, і прийшли, щоб допомогти. Хтось тікав від війни ще у 2014 році і опинився тут, у Португалії. І вони — одні з перших, хто зорієнтувався і був саме тут з нами. Потім почали до нас підтягуватися люди з Грузії, з Литви. Ну, такі різні люди, і вони якісь неймовірні. Це ну, знаєш, перші дні я просто включила такий мотор працювати, працювати, працювати, нічого не відчувати, працювати. Прийшов додому, поплакав, прийшов такий об, зібрався, пішов працювати, бо було дуже багато людей, котрі ніколи не працювали навіть з комп'ютерами. Не те, що з людьми, навіть з комп'ютерами, то було якось так. Ну, люди організувалися. Робити те, що нічого ніколи не робили, бо нікого з нас не навчали бути, ну це як служба підтримки. Зазвичай люди проходять якусь психологічну там навчання, психологічне, тренінги, так щоб знати, що відповідати. Ми це робили тому, що хотіли, тому що мали якусь інформацію, тому що ми могли. Був такий випадок: це вже було десь два тижні після початку війни, і я пам'ятаю, що я сиджу. У нас вже був там, скрипт, як навчити людину відповідати, що говорити, з ким поспілкуватися, щоб точно знати, що відповідати. До нас прийшов е, хлопчина 15 років, грузин. Так, ну, от 15 років, хоче допомагати. По-перше, 15 років це ще не е, повнолітній. Ми не знаємо, чи можемо так брати в таку діяльність, але ж ну, він хотів. І ми його посадили працювати, бо в нього і португальська мова була, це ну, просто необхідна річ, тому що ну, ми всі новенькі хтось приїхав після початку війни, ми не знаємо португальську. Я сіла і перший його дзвінок після навчання, я, я це пам'ятаю і запам'ятаю, напевно, недовго. Він сидів і каже: здравствуйте, мене звуть Саба, я грузин, я говорю на русскому язиці, я знаю, що вам це може бути неприємно. Но, к сожалению, я не знаю украинского языка. Если вам некомфортно, я могу передать своему коллеге звонок. Я сижу и думаю, боже, ну, 15 роков, да ты, 15. Я нашел твой пост на Фейсбуке, то есть мама нашла. И она сказала, посмотри, вдруг можешь ты как-то помочь. И я увидел, что нужен человек, который говорит по-португальски. У меня было достаточно знаний для того, чтобы помогать и я решил написать тебе, думаю, ты помнишь, ты мне отправил адрес, я приехал и сначала сел в транспортный отдел, я звонил насчет транспорта, автобусов. И вроде ты искал не... автобусы для того, чтобы забирать людей из Польши, да? Да, да, да. Так как раз ты должен был работать с Олей, такая маленькая Оля. Да, да, да, я с ней работал, она мне давала задания, так сказать, и которые я выполнял. Ты звонил э, в португальские фирмы, да? Португальські фірми, інші е, асоціації, які могли з цим допомогти і, ну, і так далі. Потім до нас так приєдналася е, жінка з Литви, неймовірна історія життя. Вона бачила ту війну там, вона бачила війну в декількох країнах. І Вона також говорить російською. Це єдина мова, яка дозволяє нам якось один одного розуміти. Зараз вже ми з нею спілкуємося на суржику. <смі> Але то суржик такий, там трошки іспанською, трошки португальською, трошки трошки англійською, ну це вже така мішанина. Але тоді, коли ну, це був тільки початок, і ці люди хотіли допомагати. Ну, я сподіваюся, що ми хоч комусь до допомогли, бо завжди здається, знаєш, що ми робимо замало. Що хочеться більше, і що, ну що здається, там, то сидиш у кол-центрі, щось відповідаєш, говориш, говориш, говориш, говориш. приходиш, наче втомився, наче комусь там щось допоміг інформаційно, щось когось кудись направил, направив, комусь щось допоміг з перекладом, когось поєднав один з одним, але ти не зробив нічого ну, руками, так, фізично, так, так. ти не відчуваєш того продукту, що ти зробив. так? Да. Типу, ти проконсультував, провів 12 годин чи ще більше, напевно? Ну так, так. але ж, ну, а що, що? Ты из Грузии, да. Украина, ну, у нас есть общие черты, общая история некая, но все-таки, тебе 15 лет, есть миллиард вещей, чем занять свой день. Э, ну, во-первых, у меня бабушка украинка. Э, Во-вторых, я жил на Укра... в Украине в течение двух лет. Когда был маленьким, я... Но все помню, но я там жил. Что-то свое, что-то родное там было. Я все-таки там научился чуть-чуть по-украински говорить, там, понимать украинский язык. И вообще народ мне очень сильно понравился. Как бы такие детские моменты, очень детские, я все-таки из Украины больше собираю, чем, например, из той же Грузии. Я больше из Украины помню. Це майстерня, де ви фарбуєте автомобілі? Це твоя майстерня? Так. Ця майстерня була відкрита в 2014 році мною. І от до, до сьогоднішнього дня ми тут фарбували машини. Все було нормально до того, до того дня, коли почалася війна. Коли почалася війна, все притормозилось, все заморозилось, всі проекти стоять. У мене ще є дуже... Проблеми з клієнтами, які не можуть чекати своїх машин. І от потихеньку їх. Трем, коли є час, коли переселенці не приходять, то ми їх трохи підроблюємо. Як ви бачите, стоять заморожені проекти вже по півроку. І... Тобто це робочий бізнес. Так. Ти зупиняєш свій бізнес. Я зупиняю свій бізнес і, і вже п'ятий місяць він стоїть так. і ти займаєшся волонтерством. Так. так. Ти 5. платиш за оренду, клієнти чекають свої машини, ну, типу, так. 4 місяці, мало хто захоче чекати, правильно? Так. Ще одне місце, де в Лісабоні допомагають українцям. Це майстерня, де фарбували автомобілі. Наразі Максим зупинив весь бізнес, віддав місце, склад і майстерню для того, щоб тут збирали допомогу. Португальські діти малюють. Отакі от, от картинки в підтримку України. Привіт, українці! Путін божевільний, але ще ти краще за нього. Вони можуть бути більшими, але ви розумніші. Тож повірте мені, бо допомагаємо від хлопців школи Раїш. Допомагаємо Україні. У мене розходи тут десь 1800 євро в місяць фіксованих розходів. Це без зарплат. І... Вже всі гроші потрачені, фінансів немає. І така ситуація. Остановлювати це все, допомагати. Теж серце не може встановити це все. І працювати з однієї сторони треба. І допомагати хочеться. І от зараз така обстановка, що ми не знаємо, як далі бути. Але хочеться допомагати до кінця. А війна не закінчується, все розтягується. Пройшло 5 місяців, ви все рівно продовжуєте працювати, правильно? Так, ну, дзвінків вже набагато менше, повідомлень ще багато. Інформація вже ну, у нас в голові просто є, тому що ну, нічого зовсім нового вже не трапляється, тобто воно вже просто є, ми просто розказуємо, ділимося, направляємо людей. Допомоги вже менше, від когось. Матеріальний домашній. І матеріальною, і інформаційною, тому що люди вже, ну більша частина вже розібралися тут, так. завдяки, може, десь нам, десь ще якісь інформації, так? А, взагалі потік людей вже менше, але він є. І люди все ще дзвонять, все ще пишуть, все ще цікавляться, навіть дзвонять із інших країн, щоб зрозуміти, чи буде тут краще в Португалії чи ні. Пройшло п'ять місяців, у вас є ще цей склад, я бачу, що тут ще багато матеріалів, що відбувається тут, на цьому складі, що ви робите ще? Ну, що відбувається, е, якби на, на початку, на початку цієї, цієї неприємної ситуації, наприклад, на початку цієї війни і на початку цього волонтерства е, більше було... Якби, невели... ну, якби Багато людей, але невеличкі, невеличкі, невеличкі кількості приносили донатів. Звичайно, що з часом ця рутина вона стихла, цей бум пропав. Це приходили прості люди, брали щось в магазині, купували пакет, сумку, приносили і залишали, так? Так, від, це були прості люди, це були школи, це були коледжі, це приїжджали люди зі всіх околиць. Дзвонили, передавали один другому, шукали, де можна, кому можна допомогти, де є якийсь центр, куди можна це принести. І люди привозили, приносили. Потім, з часом, десь через місяць часу, трошки цей об'єм, потік спав. Люди дуже прикривали, почали звикатися з, з новинами. І звичайно, що безкінечно без вони не могли допомагати. Через це було прийнято таке рішення виходити також на більші імпрези, тому що також ми, ми падали з сил, і цю всю кількість продукції, товарів, харчів, одежі перепакувати, пересортувати було важко. І на даний час ми стараємося виходити на зв'язок з великими імпрезами. У нас до сьогоднішнього дня Португали Такі волонтери є, які допомагають нам виходити, мають зв'язки, мають якісь контакти, мають свою репутацію в Португалії, так, які не останні люди, і до них прислухаються, їм довіряють великі, наприклад, фірми, так, як транспортні, так і фабрики. І допомагають вже не такими маленькими, там не купляють там декілька пачок рису, а привозять просто палетами. Там палет чи два сосисок, соки, вода, памперси, гігієна, таким плані. То цей склад саме для таких, от як це їх назвати? Донаторів. Так, без тих, хто ти допомагає донаторів, так більш таких серйозніших, більших, більших об'ємах. Другий склад, де це все починалося, продовжує працювати. Люди приносять туди до але не також невеличкими об'єднаними. Так? Там ми це все обробляємо, сортуємо медикаменти, одежу, продукти, стараємося відправляти невеличкими посилками там, на адресно, на. на, на в Україну? Так, на волонтерів або на конкретно на якусь лікарню чи на цих... Ну, на сюди люди не приходять, правильно? Це просто сюди, ваш склад. Сюди люди тільки приходять, якщо потрібно. У нас є отут такий відділ, ми зробили з цієї сторони. Ми привозимо, розгружаємо тут одежу, яка не сортована. Тут вона сортується і складається в цих коробках підписаних вже по віку uh -huh. зимова літня одежа, там ну, зимова літня, дитяча, доросла, жіноча. Так uh -huh. сортується. Тобто людина, яка треба одежа, вона вертається, приходить, вибира? і, приходить і, і, і, і вибирає. Тобто це не запаковано, це те, що ми не, не відправили, uh -huh. якби сток, ми його сортуємо і так, щоб було. Mm -hmm. Також є, що в нас вже одежа, одежа, одіяла, покривала, ну це вже більше можливо на зиму. Це готується, Це в Україну готується відправки в Україну, так. Зараз на даний момент ми на кінець місяця плануємо знову відправку фури. Частина вантажу буде наша, частина вантажу від камери Мініципалу Вінонова Дегає. Спорт. Тобто, ви співпрацюєте з камерами Ніспалспорт? Ну, так вийшло, що зараз так, на даний момент. Так. Е, перші фури, відправлені нами, в основному це була допомога звичайних, простих людей, які приносили сюди донатів уж свої. Е, останні дві фури, чи три навіть останні фури, це вже в основному е, фірми. Підключились. У нас є одна наша волонтера, яка нам дуже допомагає, Сантеренін. Клаудія Са звати їй. Вона допомогла нам е, знайти, скажімо так, спонсорів. Це є великі фірми, такі як е е Nutribane, е Compal, е Isidoru, Nobre, які привезли нам свою продукцію. І таким чином нам вдалося дві останні хвури з е їхньої допомоги відправити. Угу. Іван говорив, що і сюди люди приходять брати допомогу, так? Так. Е перша, е якби, коли ми тільки почали працювати, Ідея була допомогти Україні, тобто Україні і українцям, які знаходяться там. Але, по мірі того, як почали приїжджати сюди біженці, і сталося так, що вони почали приходити сюди до нас в центр, тому що в зоні Сінтри ми були єдиним центром, хто взагалі допомагав. Ми також почали формувати такі продуктові набори, продуктові кошики, і роздавати їм березень і перша половина квітня. Їх було Тих людей дійсно було дуже багато, у нас фактично одна або двоє людей тут в складі працювали саме з цією категорією людей. Тобто, приходили, ми їх реєстрували і видавали їм, по мірі того, скільки членів сім'ї, видавали їм ті продуктові набори. Зараз, звичайно, людей значно менше, але вони продовжують до нас приходити, ми продовжуємо їм роздавати ці продуктові набори. Тобто, доки ті люди будуть йти, до того моменту і будемо допомагати їм. Сколько при тебе отправили в фур, помнишь? Ну, более 20, почти 30 машин, как говорится, как мы вот это было очень... И они куда ехали? В Польшу или во Львову? Все куда? машины, по-моему, несколько ехало только в Украину, водителей которых, ну, поскольку португаль... европейские компании не могут езжать в Украину, поэтому как бы из-за страховки, поэтому все ехали до Польши. Там перегружались и... Їхали в Україну. 30 машин в перші два місяці ми відправили. 14 квітня, Лісабон. Завантажимо 25-ту вантажівку від нашої асоціації, яка піде в місто Суми. Можеш показати, що тут у вас зараз є? Ну, пішли, Ну, це холодильники, я так розумію, для інсуліну, так? Це холодильники для інсуліну, але от в суботу відправили вже частину в холодильниках вже на Черкаську область. Вже там врачі потребували саме інсулін, і в нас там був ще такий препарат білковий для людей, які вже от в комі, яких треба витягувати з коми. А це фотографії двох хлопчиків? Це, це мої пацани. Одному три з половиною, а другому сім тільки було. А ці малюнки це що? Це малювали діти-португальці для нас. І воно, вони навіть переводили на український, і там видно, що не дуже точно. Це костюм для Путіна, так? Налямо і хастуємо. Аночка, да, подожди, вже фішка другая, подожди. Почекай. Подожди, подожди, подожди. подожди, подожди, подожди. А, Він коротенький такий, да? А, з білими тапочками, та? Все, да, вже з білими тапочками Все готово, так? І все новеньке. Чекаємо, приїжджайте, чоловіки, так? І все новеньке. Все новеньке. Алсут такий гарний. Ми ж тоже не звіри, новенький коси. Ну, то ясно. Все, чекаємо, чекаємо, дядька. Что було самое сложное? Вот. в эти первые дні, когда все собрались. Ну, наверное, какая-то организация сначала, то есть, как бы, организоваться. То есть, потому что все хотели делать, у всех было большое желание помочь, большое желание что-то сделать. Но четкого плана никто не представлял. То есть было большое такое движение, ты сам помнишь, да? Кто за скотчем, кто за этим. То есть, в принципе, было такое, что это, ну, вот это было немного сложно. То есть, как бы, ну, то мы это все выровнялось, и вроде как, то есть, каждый начал заниматься. Более-менее тем, чем, чем может, чем знает, и чем ему, как бы, это, Я ближе. помню, что постоянно искали склады, потому что складов не хватало. Да, постоянно Португальцы искали. привозили все больше и больше Да, португалы просто не то, что привозили, а не просто. Это была очередь, очередь из португалов, которые просто ежесекундно носили, носили, носили. Учитывая того, что с других фирм проезжало просто палетами туда-сюда и туда приезжают. То есть, как бы, было очень-очень много. В общем, нам присоединились скауты из Сетубала. Olá bondia, nós somos 835 do Casal do Marco. Estamos aqui de coração para ajudar o temos ucranianos no nosso agrupamento, eh e também nós sentimos a vossa dor, os premos com o pouco que estamos a dar que conseguimos ajudar, eh e boa sorte para искали, месте с ребятами другими работали. Ну да, естественно, то есть Понятно, не буду не свои взгляд. заслуги да, передавать, да, да. то есть это работа Ясно, всей все команды. Ясно, что работали в команде, там, условно вообще да, сдавшие записывали это, искали те склады, искали эти склады, где-то находились, где то там находились. Кто-то там помог там с другой фирмы, то есть как Я бы помню, там оставляли поле. постоянно палеты. погрузчики какие-то нужны. То mm -hmm. газовый баллон, на погрузчик, вот постоянно какая-то вот такая суматоха. Ну да, поскольку мы не знаем, дали погрузчик, нету газа, <laughs> то есть надо ехать туда там. Дали погрузчик, нету света. Ну, то есть, как бы, то есть надо все. Ну, все это находилось, все это в принципе решалось. Да, сложно, трудно, но. Я приняла Бебель там. Ребят, на ну, кол-центр надо еще 10 ноутбуков и один мобильный телефон. Мобилка просто хардвей. Если у вас есть, лежит дома без дела ноутбук или мобильный телефон принесіть його нам. Яка задача була кол-центр? Проконсультувати людей, а, хто їде до Португалії, хто їде до родичів, хто не знає, як тут що робити з документами, де шукати житло, де шукати продукти, а, як піти до банку, як взагалі сюди дістатися. А, консультували людей з Португалії та з інших куточків світу з приводу того, куди і що можна принести, як допомогти українцям. Ми організували таким чином у центрі ще й склади, куди люди могли щось дійсно приносити. Ми консультували тих, хто хоче прийти і допомагати. Це було щось неймовірне. Кожна людина з нас приймала по 100-200 дзвінків перші півтори-два місяці. Ми щодня пропускали 200-300 дзвінків за день. І я пам'ятаю, який був шок, що ого, скільки багато ми пропустили. Але ми фізично не встигали охопити більше. І це було реально зранку до ночі. Ми е, постараємося організувати невеликий кол-центр із трьох людей мінімум, які будуть приймати дзвінки і відповідати на типові питання. З серії е, «Що робити з легалізацією?», де шукати жилье?», «Где отримати допомогу?», «Куди обращатися?» і все таке. Тобто, будуть телефони, куда можно будет позвонить и получить первые ответы. За вот эти все 5 месяцев делал. Когда пришли люди еще, э, или, то, то есть у людей стало не хватать в колл-центре, я пересел в колл-центр и отвечал на звонки и решал проблемы э, людей, которые мне звонили. Например, некоторые не могли заполнить на сайте СФ, там какую-то графу, я объяснял, как это надо сделать. Или, например, когда будет ближайший самолет, как на него зарегистрироваться и так далее. Обзванивали людей, которые которым надо было подтвердить, что они летят или не летят. И как бы так. Будем принимать людей, регистрировать их СЭФ, чтобы позже они получили номер Сыгром социала и номер Контрибуинта. А что дальше с ними будет? Дальше тех, у тех, у кого есть родственники, встретят на улице, а у кого нет родственников, поедут на автобусе в одновременно-вовременное Спасибо. Что еще, взагали, робив колл-центр? В процессе мы Сформували декілька відділень у колцентрі, з яких один відділ працював на те, щоб пов'язувати людей, хто хоче в Португалії надати роботу, і тих українців, хто шукає роботу. Угу. Цей відділ і досі працює. Він працює добре, дуже злагоджено. І дівчата навіть ходять на співбесіди, щоб допомогти у мовному бар'єрі. Цьому так умовному бар'єрі людям, нашим українцям. Сьогодні ми влаштували на роботу сім жінок в готель на перебирання готельних номерів. Нам позвонив роботодавець, приблужив 10 місць. Я позвонила жінкам, які заповнили нашу форму на роботу на нашому сайті. Я позвонила, ми запланували співбесіду. Я прийшла, так як я перекладач з португальської на українську. Ми провели цю співбесіду і вже сім місць знайшли йшли до сім жінок. Плюс вони ще нам приблужили житло на 4 місяці безплатно. Ну, це дуже хороша робота, там включений сніданок, обід, вечеря, вони там можуть помитись, хороша зарплата, роблять контракт, дуже хороші А Ще один відділ вийшов, який допомагає надати житло чи зв'язати людей, які хочуть надати житло, і ті, хто шукають. Цей відділ також працює ще й до сьогодні і є відповідальні люди за цей відділ, але ж, на жаль, житла вже набагато менше, і вже ну, країни втомилися від допомоги, але ми працюємо. Ми... Це ще один центр, в якому розмістили 10 дорослих з маленькими дітками. Тут вони, по-моєму, самі всі організовувалися. Ви тут самі чи ще хтось з вами є? Волонтери нам допомагають. Я... Волонтери допомагають? которые говорят по украински по-русски или нет. Да, да. То есть, ну я вижу, сейчас никого нет. Ну, уже ж Ага, они были? Да, да, да. Целый день. Целый день. Туалеты душевая. Детки играют с игрушами. Игрушек их принесли. А это комната, где они живут. Одна общая комната. Да, в чесноте, но зато не в обиде, так сказать. Зараз взагалі так сформувалося, що є люди, які відповідальні за там, наприклад, за такий-то месенджер, і там завжди є хтось е на зв'язку. Ми зараз якось так організувалися, воно вже зажеладненько, а не знаєш кереберці, всі так, разом та, усі. Ну, процеси всюди. вже випрацювали, так? Та? І люди. Так. Навчили, і люди вже звикли, правиль. і це вже їх звичайна робота. В той же час вони не працюють, ну, типу, їм ніхто не платить, правильно? Ніхто не платить. Та, ну, це ж волонтерська діяльність. Хто тут платить? Це все за бажанням. А, так, ми розділилися вже на зміни, вже не зранку до ранку, так? а вже є декілька людей, які там, відповідають за одну справу. Вони там, працюють по днях або ще якось, ну, коли вони можуть. А, але ж все одно всі допомагають. Ніхто повністю не хоче відходити від того, тому що ну, це частинка... Тому що її, війна тримає, це... триває. Це війна триває. тут воно все починалося. Це был, центр это центр управління, да? Ну, так, це наш бункер, як ми його всі називали, всі якісь от записки поставалися. Тут це була моя бухгалтерія, робоча і лабораторія красок. Тут нам за Зорських островів передали сухе молоко. От зараз мой водитель водії, Черкаський Олег Грушевський. Він перевозить медикаменти, але з медикаментами вже відправили майже всі медикаменти сильні. А відправляєте що... на Черкаську область, ну в твою область. Мою. Ті я зараз працюю, я стального сам до да, Черкаської області. Я відправляю своїм водієм, якого я вже знаю, 20 років я ним передачки передавав. Він зараз везе гуманітарну допомогу у себе в адміністрацію області. Зараз кожен водій, хоче, так, так. якщо, якщо перевозить людей або якусь. Передачки йому потрібно документи на виїзд. на виїзд. Тоді угу. частина їде гуманітарки на військову адміністрацію. Вони йому роблять документи на виїзд. Він також може перевозити посилки і людей. Але забрав... ця допомога потім йде куди? На ця допомога військовим все, чи... вони розпреділяють самі все це під фото, відео, чоп. Я контролюю в Фейсбуці. Дуже красавчики. Ця військова допомога йде в Чигиринську. Громадську адміністрацію, яка також допомагає всім хлопцям в теробороні, в Кіровоградську також вони розподіляють, де важніше, деякі медикаменти надають на госпіталь, дають одразу приїжджають врачі з госпіталя, беруть собі, що іменно в даний момент треба на госпіталь. Ми багато гуманітарки від початку відправляли літаками, поїздами, каміонами, вантажівками. Ну так, да, все воно йшло в Польщу, в паби, де розпреділялося, понятно, що вони, я думаю, що там розпреділялося все по-чесному, але ми не бачили, куди так. воно все доходить. Ну Тоді такий об'єм був, що… Тоді об'єм, ніхто цього, так, та? навіть не це. Ніхто всіх цих всіх фото, відеоочотів в телефонах, які не могли просто в змозі це все відрапортувати, що от дойшло, все нормально, хлопці отримали. Цим просто ніхто не займався. Час просто гуманітарки менше, і всі хочуть, щоб вона точечно тут доходила іменно куди потрібно. Якщо зібрали на машину, щоб ця машина дійшла, і хлопці сказали, ця машина дійшла і ця машина в нас, а не десь ця машина тормознулася. Коли з'явилася ця ситуація, що почали приносити люди до натівуш, з'явилася проблема, куди ж це все відправляти і кому. Та -та. звичайно, що до нас спочали звертатись багато різних асоціацій з пропозиціями і організацій з України. З, України. З, України. Угу. з України. Вибрати було дуже важко, надзвичайно важко, тому що ти не знаєш, хто це, що це, а рішення потрібно було приймати швидко. І хотілося, щоб це все доїхало до України. І не тільки до України, а до тих людей, які, яким дійсно це необхідно. Ем, коли нам запропонували для розгляду, скажімо так, цей фонд, з ким ми співпрацюємо, виникла довіра до них, чомусь. Чому? Ну, це було декілька таких моментів. Перше це те, що вони почали працювати з 1998 року. Тобто, у них вже є досвід. Більше того, вони почали працювати і працюють до сьогодні. Опікуються вони, це Норвезький фонд, відкрите серце, опікуються вони і опікувалися до війни дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами і взагалі інвалідами, і неблагополучними сім'ями. Коли в нас з ними виникла перша розмова, вони ще більше мене до себе розположили тим, що вони запропонували, не запропонували, а сказали, що якщо ми будемо співпрацювати з ними, то фури будуть заїжджати в Україну. А для нас, це, для нас це був визначальний фактор, тому що я розуміла, ми розуміли, що якщо ми будемо це все в Польщі вигружати, якась частина до України таки не доїде. І таким чином було прийняте рішення. Тому перші дві фури, які були відправлені 1 березня, вони вже поїхали на цей фонд. Е, слідуюча фура була 5-го, пізніше 7-го, потім 11-го, 13-го, 16-го і так що далі. Це що, що це було? Продукти харчування, медикаменти? В основному це продукти харчування гієна, дуже багато гієни, дитяче харчування, памперси. І ми формували палети, і зверх верх палетів ми загружали вже одежою. Тобто одежа тільки в останню чергу, і тільки як допоміжний матеріал, щоб зробити повністю фуру. Получалось так, що як тільки назбировалась фура, дзвінки, робились якісь певні дзвінки, і у нас вже був транспорт. Багато людей пропонували свої послуги на початку. Пізніше часом транспортні. Були певні фірми. Пізніше з часом ми домовились з фондом, з яким ми співпрацюємо, і вони до нас присилали свій власний транспорт. Тобто це були норвезькі фури, які приїжджали і загружались тут. Це були вже останні фури, відправлені нами. Міда, хлопа, медикамент. Так. — Тому вирішував допомогти? — Ми робимо дуже А що відправляли? — Від початку відправляли все — одежу, медикаменти, харчі. Потім з часом сказали одежу Не актуально. Дуже багато привозили португальці зимню одежу. Ось вона стоїть у нас тут. Це, це все зимня одежа, вона паралізована, ми не знаємо, що з нею робити. Якщо війна затягнеться до зими, то будемо вже шукати. Вже поступили заявки, що зимню одежу потребує буча, гірпінь. Поки що не знайшли транспорту. Можливо, хтось з України приїде, забереться зимову одежу, тому що вона не актуальна. Ми її запакували. Тому що вона тут нам так. бішала даже працювати. І оця вся гора, це зимова одежа. Пальта, дубльонки, все, все тепле. 25-26 і 27-го почалася вже робота тут волонтерська. 25-го я сказав дружині з сином, що ми їдемо в Україну. Що ви вдвох їдете в Україну? Так. Вона почала просити, щоб ми не їхали. Хоча б, хоча б хтось. Я сказав, що Марк'ян нехай залишається з тобою. Він тобі допоможе. він вже дорослий. А я зрозумів, що я не зможу тут просто сидіти. І вона мені закаже, якщо ти не можеш просто сидіти, то роби щось, вези допомогу, давай зберемо, у нас є машини, у нас є транспорт, у нас є склад, давай ми це зробимо, ми, ми допоможемо. Я запропонував це своїм друзям, там, Юрі Білінському, Юрі Клопотовському, сусіду. І вони сказали, все, що нам від нас потрібно, ми допоможемо. Юра сказав, який тобі транспорт потрібен, я тобі надам до України, до границі, все, що треба. Це. І само ідея, ідея була, в мене був світ транспорт. Моя ідея була е, зібрати щось, відвезти людям, тому що вже якби новини йшли повним ходом по телебаченню, що виїжджають біженці, їдуть до кордону. Людям потрібна допомога. Е, це ще було холодно, зима. Людям, людям потрібна була тепла одежа, і було е, багато будинків розбомлено, бо били Київ. І якби така масова якби, така, от, паніка і перші думки, от, допомогти людям, які, які цього потребують. Правильно я розумію, що Іван, ваш чоловік, сказав, що ми з Маркіаном їдемо в Україну. І ви сказали, що ну, ви можете тут принести більше допомоги, ніж там. Ну, і це так. стало поштовхом до організації цього волонтерського так. центру. Саме це, саме так було. І я, напевно, сама ніколи за це не взялась. І я, так, звичайно, ми, ми допомагали б в будь-якому випадку, е, тому що коли почалася війна в 2014 році, ми теж допомагали, звичайно, не в такій кількості, на таких масштабах робили те, що було можливо на той момент. І от за ці всі роки е, ми б не залишили в будь-якому випадку. Але коли вони до мене підійшли і сказали, що е, вони готові їхати туди, і єдиним Якби варіантом залишитись тут, це почати якусь певну діяльність тут. І, і Маркіян до мене сказав, що Ну мам, ти ж розумієш, що без твоєї допомоги, без твоєї підтримки ми цього не зробимо. Тут вже ні вибору не було, ні виходу не було, тільки починати працювати і, і все. Перші думки були вже якби один-два буси сісти, наприклад, разом, там, батько в один, я в другий, там, не знаю, медикаменти про якийсь одяг і, і їжу меніжу, і завезти до України, до границі. В той момент ще не було заборонено виїзд. В перші ж дні, з понеділка, тобто 27-го число, ми зрозуміли, що це не буде один бус. Наші знайомі Володя і його помічник, вони в Мафрії чи, чи де вони? Те ж бус, що вони привезли повний. Він каже, що просто португали один одному переказували, сходилися і привозили речі. І вони насипом просто цілий спринтер. Тому в четвертій годині нічого не було, а в сьомій вже був напівповний склад. Через те, що якщо не помиляюся, один чи два спринтери приїхали вже на гуманітарна Ми зрозуміли, що тут ніякими бусиками це не обійдеться. Це не обійдеться. І коли приїхали журналісти з Сіка і дали новини по, по телебаченню, то черга стояла до перехрестя, щоб розгрузити машини. Ми не справляли, склад був забитий і ми вигружали просто на вулиці. Дуже багато португалів приходило, які хотіли допомогти. Ми, ми просто шукали адреса, куди можна, угу. куди можна піти і допомогти, знали, що вас допомагають. І вони просто приходили, самоорганізовувалися. Сюди приходили? Так? так, сюди приходили і тобто десь половина була людей українців, половина португальців, десь 50 на 50. Потім португалів стільки почало приходити, що майже майже майже, ну, 70-80% це були португали. Були португали, бразилі, ну, всі люди, всі люди, які тут проживають в цій зоні, не тільки в цій зоні. Приїжджали з Касеня, з Лісабона, з Мафри, з Перупіні, з усієї всі, округи з'їжджалися школи, коледжі, з Лероя, з, з, з, ну, ну, ну, ну, важко кажу, що це треба годину перечитувати всі організації, всіх людей. Ну, привіт, я Жузе, я португалець, я постараюся допомагати українським людям зараз. Це дуже складний момент, було все, але ми все вдома будемо робити добре для цих людей, тому що це чудові люди, чудові країна, я там жив, я добре знаю Україну, і у нас буде все добре. Дякую, дякую. Кто помогал? Португальцы в основном? Да, португал очень много помогает, я очень удивлен, то есть как такой их отзывчивостью, да? то есть такой их не дружелюбностью, не знаю, как-то так даже не ожидал, то есть они это восприняли как свое и помогали нам, то есть первые 2 месяца, 3 месяца, то есть просто это было что-то. А фуры, кто давал фуры? Ну, поначалу было много волонтёров. Наши водители, которые работали на компаниях транспортных, просили своих шефов, то есть они то есть сразу все соглашались поехать, то есть отвезти Прям платили, заправляли машины, да, Даже мы не спрашивали, они приезжали, всё, они всё брали на себя и... Выдавали документы? Давали документы, сами ездили, там водители говорят, приедь, там вот одна фирма, приедь, поговори с патроном, мы вот работаем, мы бы съездили. Я поехал, там нам раз... Não se preocupe, dizem que não se preocupe. Olá, sou o Zé e vou à Polônia para transportar algumas coisas que são necessárias para este conflito, para esta guerra e, e trazer alguma família que queira vir para Portugal. O meu nome é Teresa, uh, arrancamos amanhã para Varsóvia, seis carros. Ідея ми мантимент, у максимум, що ми завантажені і тримаємо людей, які потребують допомоги. Дякую. Було відчуття, що португальці моментально відреагували Portugalці і всі хотіли... Португальці красавці. Ніхто правильно? навіть не чекав, що португальці так віднесуться до цього. Це було... В перші дні... Я, я вийшов, коли побачив тут... движення, було... Ну, я просто в шокі був, коли... Я якось один день вийшов і подивився назад, всі пакували, всі привозили. Було більше ста чоловік. Кожного дня приїжджали. Я, я навіть заплакав, дивився, що я не вірив, що це зв'язано з що це коснулося нас, українців, ця біда. Що, ну, мені до сих не, не віриться, що, це, що це десь ми допомагаємо якимось странам другим, крім України. І таке відчуття, що от я досі пор не вірю, що це коснулося все України. Коли ти дзвонив, е, в ці португальські компанії, по транспорту або по другим яким-то вопросам, і коли то я пам'ю, ти б я просив іскать палети, тому що нам нужны були ці европалеты, щоб грузити на них гуманитарную помощь mm -hmm. помнишь отклик вот как они реагировали ну они максимально как могли они так и помогали то есть даже если они не могли никак помочь они советовали они что-то предлагали э, как бы не оставали не оставались э, типа нету и все они говорили что например сейчас нету но можете позвонить там чуть-чуть попозже или прийти к нам например в магазин там спросить у менеджера может там будет э, E assim, as pessoas não ficaram bem-vindos. Olá, Karina e a Karen da Saitl um, e o Sérgio. E uh, estamos aqui um, a tentar fazer tudo para ajudar a Ucrânia através de recolha de um, de goods, de comida, de qualquer ajuda que seja possível dar numa situação tão difícil. Estamos juntos. Paz, Ucrânia. Obrigada. Diga-me, por favor, sobre o Важка, <ріст> Морально важка, напевно. А, дуже багато було для мене невідомого, ну, тому що центр окремо, фінансові питання трошки окремо. А, тому я не дуже розуміла, як а, залучалися кошти. Я розуміла, що це робиться. Я розуміла, що це робиться за допомогою там, держави, Португалії також, так? тому що ну, привезти людей, з України одним махом через стільки кордонів, а навіть з, ну, без документів, не з них, а без, ну, тобто не було нічого, з тваринами, з дітьми, у важкому стані для здоров'я. Ну, тобто так були гуманітарні атаки. Ми привозили не 263 людини, а 300, так, не було таке. Привозили сюди, в Португалію, підтримували на усьому шляху від початку до кінця цих людей. Ми були з ними на зв'язку, ми складали чати, тому що люди ну, вбили свої номери телефонів, коли перетинали кордон. Ми робили чати у WhatsApp, Viber, Telegram, що й по цей день робимо, бо так найліпше зв'язатися людьми. Ми їх підтримували вранці, вночі, зі свого приватного телефону. Колись так вийшло, що Виявилося, мій номер телефону десь приклеєний улюблені на стовпчику біля якогось вокзалу, і все. І зранку до ночі в мене було дзвінки, мій приватний номер вже був неприватний, але ж я займалася літаками. Ну, таке, таке було. Ну, у нас є літак, він вилітає в суботу з Люблена до е, Лісабону. Ми збираємо людей, заповнюєте форму щодня. Ми продзвонюємо людей. Хто заповнив форму? Щоб підтвердити, що ви точно їдете. Будьте ви чекати до суботи, бо зараз вівторок, так але він точно буде. Він вилетить, ви будете щасливі. Чотири з половини години ви тут ми з метро. Скажіть, будь ласка, ви на записані на завтра на літак злюблена до Лісобону. Для вас ця інформація ще актуальна. Добре. Було дуже приємно бачити людей, які прилетіли, і вони плакали, бо зустрілися з рідними, до яких вони летіли, бо тут вже багато українців, тут величезна діаспора. І перші люди летіли до родичів. Чекаю мамочку, чекаю сестричку, племінницю і двоє внучат. А звідки мама? і В Житомирська область. Зустрічаю своїх родичів з Харкова, дуже на них чекаю. Я сподіваюся, їй тут сподобається. Зустрічаю сестру. Мінницю і собачку їхню з Києвом. Другі вже і треті, вони вже летіли в Португалію, тому що це досить далеко від Росії. Ну, Серйозно. Ну. Прилетів сьогодні четвертий літак з Любліна до Лісабона. Привезли 251-го українця. Откуда вы? Думали, что придется приехать в Португалию в 73 года. Чиї Таким чином ми привезли п'ять літаків. Зараз збираємо шостий. Українці, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! З Богом, рідненці! Молимось! Хрена, якула на Португалію! Дякую вам! А ці люди, які е, приїхали зараз в Португалію, ці українці, е, ну, Є якась група людей, яка регулярно приходить до вас? Ну, якось ви допомагаєте Є. їм чи так. ні? Є у нас от, знакомі з Маріуполя. І вони зараз живуть дуже близенько біля Лориша. Вони приходять два-три рази в неділю вибрати собі маєчку, якусь їжу. Uh -huh. Ці люди приїхали, ну, вони жили в Маріуполі і тоді от, вони мені розказували. Коли ми вже побачили, що десь на якомусь блокпості росіяни розстріляли жінку з дитиною, це говорить, дитина вилазить, мама з мертвою дитиною вилазить, вилазить з машини. І так вони й померли там, чотири дні не допускали, лежали просто собі, ні, ніхто не міг до них підійти. От тоді вони після цього вирішили тікати просто от на свій рігкий страх. Коли тікали, попали під обстріл, машину повністю розстріляли. Дві, дві, виїжджало дві беременних жінки з дітьми, і, і одна із них, от вона приходить сюди, Еліна. Кожного разу вони приходять, я в них розпитую, Говорить, покажіть фотографію. Вони показували фотографії, де їхнього дому вже немає, вже згорів, коли почали бомбити дом. Ви кажете, що здобули досвід, який може бути корисний комусь. От що це за досвід, що саме важливо? Для мене особисто було дуже, якби, дуже важливо і дуже важко. Якби сама ідея заключалася в тому, що це мав бути центр допомоги. Центр допомоги підрозуміває за собою об'єднання багатьох людей. Тому що, якщо центр — це значить якесь об'єднання. Оця можливість, можливість об'єднати людей, так, які, які бажають допомогти своїй країні. Хоча, як ви, як ви вже сказали, що можна сказати, якби тільки далекі такі корні зв'язують, так, тому що повсякденне життя вже тут, і матеріальне, і, і сімейне, і в принципі, якби не таких причин віддаватися до кінця такій роботі немає, але люди, люди, якби. Знаю, ностальгия, напевно, вже уже наш сын, який народився тут. Для него Украина – это что-то что особенное. Когда ты с родителями делился, например, своими впечатлениями, после того, как прилетал самолет или после того, как ты там работал в колл-центре, что родители говорили? Ну, родители выражали уважение, то, что я как бы помогал людям, то, что я молодец, и... Би, вони були... горділися мною. Виходить, ці люди всі відклали своє особисте життя і включилися в роботу, волонтерського роботу? Дуже багато людей взяли відпустки, взяли відпустки лікарняні, все, що було можливо. Вони з нами були там три тижні, чотири тижні, п'ять тижнів. Хтось пішов взагалі з роботи. У нас була дівчинка, вона е, португалка. Е, ну, українка. Але ж в Португалії вона ну, десь трьох чи п'яти років. Тобто ну, вона вже зовсім така португалка. Вона працювала медсестрою, але каже, що там не хотіла допомагати українцям. Ну, от, каже, а я не можу працювати там. от мені болить і все, я буду тут вам допомагати, але ж не там. Вона потім знайшла іншу роботу в іншій клініці, вона зараз працює, вона щаслива в своїй професії, в допомозі людям. Але тоді вона з нами прибула, ну, десь півтора місяці, і, і от просто... Seja especial para crescer ou até chábulo do? nós somos da Universidade Autónoma de Lisboa. Eu sou a Vanessa. Eu sou a João. E estamos aqui neste momento lá, nos a ajudar a executar os vários sacos. Estão neste momento viadinhos para uh, o de, de, de na, de la, de a Ucrânia, que precisamos de E se está a agradecer, por favor, ajuda a nós e também a ajudar aqueles que mais precisam. Nós viemos um dia da nossa casa para vir aqui ajudar a organizar as coisas, os relatados, todas as coisas que estão aqui para em campo. Uh, Вот эти пацаны, которые грузили эти форы, там же и по ночам грузили, и утром грузили. Да, это я даже как вот разные, не то что пацаны, там даже были взрослые люди, то есть за 50, за 60 лет, которые абсолютно друг друга не знают, но все вместе сели, поехали, грузят общение, то есть как бы, то есть люди просто работают и помогают, не жалея себя, не здоровья, некоторые просто брали отпуск. Некоторые брали отпуск на работе, все, я беру отпуск. И месяц, он просто, первый месяц просто нам каждый день приходил, как на работу. И все, то есть. Некоторые после работы, то есть человек отработал, приехал. И до 12, и до часу, до двух ночи мы куда-то что-то разбираем. Параллельно ты учился в школе? Да, Ты учишься в школе. Да, да, да, То есть ты 5 дней учился в школе и да, на выходных с... помогал? На субботу, в воскресенье я старался всегда приезжать. Что твои одноклассники говорили на это, а что учителя говорили? Ну, учителя после того, как узнали, большое уважение проявили, некоторые одноклассники даже вдохновились и поставили коробочки и после для сбора гуманитарной помощи, после чего относили в камеру, если не ошибаюсь, и там их... В муниципалитете, да. да, говорили с э, Петром только еще. Він теж 20 років тут, і він каже, що був шокований тим, скільки молоді е, прийшло допомагати. Тому, і більшість з них навіть родилися тут. Тут у нас на складі приходив допомагати такий Назар. Він родився в Україні, лише маленьким хлопчиком приїхав сюди, тут виріз, вичився, вже тут працює. Він навіть так е, погано трошки українською говорить, так з чути з акцентом. Але він приходив кожен день, допомагав він і його дружина це португалка. І вони приходили кожен день. Кожен день допомагали з ранку до вечора. Як тільки з'явилася в них вільна хвилина, вони були тут, на складі. Твоя сім'я вся там чи тут? Моя сім'я вся там. У мене сестра живе в Севастополі. Я їздив до неї в гості постійно. Зараз я не можу цього зробити. Ні вона не може виїхати, ні я не можу поїхати тут. Батьки в Черкаській області сидять тихенько. Але, говорить, вони бомби пролітають, ракети над ними, куди вони летять? На Київ, на Херсон. Летять ракети. Не сьогодні, а завтра і там може впасти бомба. Зараз немає якихось місць, де от, ти можеш там сюди, да, знати, що от, тут безпечно. Нема такого місця. Мене брат двоюрідний сестрою в Кіровограді на днях обстріляли теж і Кіровоград. Їм вже все рівно, куди стріляти. Це якось треба зупинити, це все неправильно. Дона бути якась спецоперація, яка це все зупинить. Не можна розвивати це все. Весь світ дожен зрозуміти, що з росіянином договарюватись – це неможливо. Моя близька сім'я в Україні. в Україні вже нікого не залишилося, там, в принципі. Родственники такие дальние. А так все в Португалии уже. То есть самые близкие они здесь. Самые близкие здесь, да. И все И равно осталось... ты, ну, ты потратил на это два месяца минимум, да? Да, ну, почти три месяца, можно сказать, он, в принципе, потратил свой... Под... Я не считаю, что это потратил. Я считаю, что все-таки я сделал хоть какую-то часть помощи Украине, которую я бы, например, пойдя воевать, я бы столько не оказал. А бабушка твоя э, еще в Украине? Она уже 10 лет как тут живет. Она даже там не была за последние 3-4 года. А ты когда последний раз был? Очень-очень давно. Мне было 2-3 годика. Пытаемся достукаться до людей. Я ніколи в житті не, не це, через соціальні сіті не просив грошей. Мені неудобно, але ну, зараз так необхідна якась допомога, якщо люди в спромозі переслати якісь євро, якихось два євро, чимось допомогти, привезти сюди медикаменти, або, крім зим, зимної одежі, це завжди беньвінду, як то кажуть. Тому що в нас щось така ситуація, ми не знаємо, як далі розвиватися. Війна ще продовжується, а тут вже вона затихла. Виходить така ситуація, що з однієї сторони ти не можеш це все закрити, а з іншої сторони треба заробляти гроші, бо так. за це треба платити дві тисячі євро. Так, так, так. І умовно вже п'ять місяців. А, ну, по факту ти потратив своїй особисті десь тисяч євро на оренду цього Ну, Вже 100. десь 15 тисяч пішло на це все, плюс Сигурен Соціал. І... Я людині теж переводю зарплату, так як мене по контракту я нічого не, не встановлював, так як, ну що я там скажу, війна, я не можу платити зарплати. Так що людині даю зарплату кожного місяця, а ми не працюємо. Так що ситуація дуже складна. Перший раз в житті я в такій ситуації, що до мене приходять клієнти і говорять, Макс, у мене машина півроку стоїть, і я з ним чуть не. Сварюсь, тому що, з однієї сторони, війна, з іншої сторони, я розумію, що клієнт, ну, окей, війна, але мені потрібна машина, я півроку без машини ходжу. І ніхто не знав, все воно так зловилось, піймало мене. От, от перший раз в житті я, я чувствую себе, що я, я не можу і працювати, і допомагати. І дуже складно. Кожного дня про це думаю. Зранку до вечора. У нас було тут дуже багато щодня людей щодня, дійсно. Були такі люди, які працювали, були такі люди, які приносили допомогу. Щоб відрізнити нас від інших людей, потрібно було якось нас ідентифікувати. Спочатку ми стрічки на руки прив'язували, а одна з наших волонтерів, Бразилка, вона придумала ідею цих ласуш і вирішили, що ми зробимо ці ласуши. Кожен з волонтерів, коли буде приходити сюди, в нас будуть вони прикріплені. І так кожна людина може зрозуміти, хто тут працює, якщо потрібно якесь запитання, звернутися. Але ем, коли в один вечір ми тут розмовляли на цю тему, ем, інша наша волонтерка каже, ем, теж ну, вона португалка, е, вона каже, чому ми не можемо ем, їх виготовляти і продавати. Продавати в якому плані? По, по євро. І збирати гроші, щоб можна було щось придбати за ці гроші. І її ідею підтримали. Ми підтримали, ми і в центрі, і інші волонтери. Тоді вона почала їх виготовляти. І ми почали продавати їх по євро. На даний момент ми зібрали вже близько двох тисяч євро. З продажі цих ласуш і з продажі цих... На ключі штук на цей тиждень або на наступний тиждень ми плануємо вже закупити, вже вирішили, що це будуть кровоспинні препарати, порошки і таблетки. І для, на гроші зібрані від продажу цих продаж, матеріалів. Саме на ці гроші. Фу. Вони в нас є окремо ми вона ми ми коли ми розповсюджували, продавали це, е, тоді гроші сходились назад сюди. У нас є звіт, у нас є відомість, хто скільки що і як. У нас є сума, яку ми зібрали. За цю суму, саме за ці гроші ми будемо е, купувати ті кровоспинні матеріали е, і спідня білизна і, і футболки для хлопців. Ми так вирішили, і це буде відправлено в Україну конкретно для якихсь певних військових частин. Може би є щось таке, що тебе поражало більше всього? Не знаю, Які-то моменти, які запомнилися, і ти будеш пам'ятати на всю життя? Ну, є моменти, звичайно, дуже багато моментів, які будеш пам'ятати. Один із моментів, наприклад, молоді. Очень много молодежи. Я очень поразился, что людям, которым даже 20 лет, которые в Украине, наверное, были в свой несознательный возраст, а возможно и не были, даже не родились там, да, приходят сюда и помогают, и воспринимают это как свою личную боль, как свою личную чего-то обязанность. Вот это очень воспринимает, что молодежь именно. Как бы 20-летние, 20 да? да, дети иммигрантов, которые это все делали, то есть, как бы на добровольной основе. И помогали, как будто это случилось именно с их семьей, с их... Вот это меня очень... Это. Плюс, естественно, помощь Португал. Это, конечно, очень поразило. То есть, ну, ты я не ожидал. Здесь больше 20 лет, да? Да, я уже 20 лет здесь, даже больше. Поэтому, И как ты бы, не думал, что там... Ну, Именно так, так, так, ну то есть сколько уже войн была, вся та же Сирия та же, ну то есть как бы наша первая война, то есть 2014 года. Помогали, да, но ну, такого прям вот помощи, такой помощи, такой поддержки со всех сторон, то есть куда бы ты ни пошел. То... Все открыты. Да, ну это, наверное, благодаря то, что все-таки мы выстояли. Никто не верил. Мы ну, эти да. три дня продержимся. И e поэтому, наверное, гордость за нас, за всіх. Мы твудия, у меня nome é Comissário Marido Céu, sou oficial no Comando de ПСП, ah, em PSP, juntamente ми com тут Comando de Setúbal, ah, uh, estamos aqui para contribuir para a causa da Ucrânia, da ajuda às obrigada e força, Ucrânia. Obrigada, Розумію, що за ці п'ять місяців було дуже-дуже-дуже багато подій, дуже багато ситуацій, як шокуючих, так і, напевно, надихаючих. Можливо, є якісь моменти, які запам'ятались більше всього. Ну, от прямо вразили, що буде пам'ятатись все життя. Напевно, ніколи не забудеться цієї кількості людей які просто, як мурахи, зранку до ночі працювали. І Португали, які я завжди дивувався, нас зв'язує з Україною і наше минуле. Так? Можливо, наших дітей майбутнє. А Португалів, ну, не знаю, напевно, чиста от людяність. Так, все ж таки вона є в Португалів і, і завжди була. І ця ситуація якраз проявила дуже сильно. Такої кількості людей, з такою віддачею. Я задавав собі декілька разів питання, не знаю, чи якби була війна десь в іншій країні, там, в іншій країні, не знаю, які, не дай Бог, чи я б так е пішов зранку до вечора працювати, зранку до вечора протягом декількох місяців. Це гарний приклад для це, нас і для наших дітей, це, на майбутнє. Це, так, Порту, Португали. Portugal é proявиl esse em prosti ludzie. Ja mają na vazie prostych людей, proявиl esse дуже позитивно. Вот це вот це хочеться дякувати просто постійно. Я euh sou o presidente do, sou presidente Portugal, um grupo de motociclistas e conseguimos angariar uns fundos para comprar medicamentos e bens para... de primeira necessidade para a saúde. E viemos hoje aqui entregar para serem enviados para a Ucrânia прийзвав тим таз фрир і такі наша форси про вас, я хочу не зробити таке. Доброго Було настільки багато небайдужих людей, і настільки вони щиро хотіли допомогти і віддавалися цьому щоденно. От це, напевно, саме таке враження велике від, від цього всього. І коли мов, були такі дні, що мені я якось вже опускались руки, і я, мені здавалося, що я не можу більше, і втомилася. І коли я сюди приходила і бачила, як ці люди працюють, що вони, приходять, вони продовжують приходити, вони, вони не зупиняються. Для них це їхня проблема. Ну, тобто це не тільки України проблема і українців. Це також їхня проблема, і вони готові жертвувати собою, своїм часом, своїми сім'ями, напевно, навіть. І щоденно сюди приходити від ранку до вечора. От це було саме таке, що справило враження і, і, і, і надавало, надавало енергії того. І що для тебе перемога України? Це для мене перемога в Україні на на першому місяці ліквідація Путіна, цього дурочка. Потім повернення території в заокупованих територій, як мінімум. Але це не дасть стопроцентної перемоги України. Прийде якийсь другий дурачок і забере опять цих обізян, які опять же ж підуть проти України. Це потрібно робити контрнаступ. Разоружить Россию, оставить там пару тысяч щоб для самообороны и контролировать, чтобы они не развивали свою армию. Потому что чем больше в них тим тем больше що что они через 10, через 20 лет нападут. Дети наши пойдут и будут воювать. Что для тебя победа Украины и победа Грузии? Ну, Во-первых, да, прежде всего, это окончание кровопролития. То есть, э вот це от все, це, коли по дамам стріляють, і, о, солдати там, бігають під окнами у людей, люди напугані, і вмирають діти, взрослі, старики. Во-перше, це кінць цьому всьому. Взагалі, окончання війни і в цілому навчання України. В той момент, коли закінчиться бойові дії, це ще не перемога. Тому що, на мою думку, <плесити> в головах людей, які ж проживають в Україні, це <плесити> все дуже складно. Ще потрібно, щоб минуло багато часу, і потрібно, напевно, ще дуже багато всього пережити, щоб для... вони теж відчули і зрозуміли, що вони українці всі повністю і люблять цю землю настільки, що готові жити на цій землі. І... Думаєте, такий такі переломний момент, який страшний момент, може бути цим стимулом для цього переосмислення? Я думаю так. Я думаю, що в, багатьох, в головах багатьох людей, ем, ну, принаймні, це був поштовх задуматись. задуматись, переоцінити, переосмислити і почати думати, і жити по-іншому. Я думаю, так. Але ця, це, що відбувається зараз, це й одна із стадій війни. Напевно, буде ще друга і третя стадія, які будуть також не менш важливі для України і українців. От, власне, це і є відбудова України, відбудова... Ну, От іменно це, як це пояснити правильно? Типо відбудову матеріальної, відбудову свідомості? В головах людей так. Yeah. Оце і друга, і третя стадія? Друга, і третя, так. Що для це... тебе перемога України»? Перемога України? Ну, прежде всього, я сподіваюся, це «Побіда» все-таки здравого смисла над варварством. І сподіваюся, що також ця «Побіда» буде означати «Побіду» самої України над собою, що вона, наконец-то, змінюється. Ця війна чому-то навчить нас і ми змінимося, і ми дійсно станемо європейською країною не тільки на бумагах, а все-таки це буде менталітет людей. Це все-таки змінить нашу внутрішню систему всіх людей в Україні на європейський лад. І ми будемо думати не так, як в Росії, а думати будемо, як європейці. Ми всі чекаємо перемогу України, ну і віримо в цю перемогу, що для вас особисто буде перемогою. Перемоги, не знаю, напевно, коли перестануть вмирати люди, діти, коли повернуть кожен метр нашої землі, тоді, коли, напевно, Росія визнає свої помилки. І це буде перемога, тому що це, відчуття цієї перемоги її не було ніколи. Маю на увазі з 91-го? Я маю на увазі ніколи. Відколи появилася Росія в Україні ніколи не було відчуття повного спокою. І ось приходом цього спокою, відчуття безпеки, напевно, це буде перемога. Маркян, ти можеш мені сказати одне, що для тебе буде перемогою України? Ну, в принципі, батько вже сказав, і я, я з його думкою, цілком погоджуюся. Перемога, перемогою не стане тоді, коли ми повернемо нашу землю, всі, включаючи Крим. Коли Переставить знову ж таки гинути українці, і... і в нас не буде такого сусіда, який нам, нам зможе нашкодити. І це для мене буде справжньою перемогою. Що означає перемога України для тебе? А, ти не перша вже насправді, хто задає це питання, і це питання, яке для мене найважче. Тому що ну, як волонтер, я, мабуть, ну, так відчуваю, що повинна сказати щось масштабне, але ну я все одно людина. І для мене перемога України це можливість обійняти живих родичів, це можливість зустрітися з друзями, доторкнутися до своїх, там не знаю, книжок улюблених. Ну, тобто такі якісь речі ну, мої. Може, це десь егоїстично трохи, але ну. Це, це каховки, моя так. перемога. Я взагалі з Нової Каховки, але дуже давно живу вже в Харкові. Але в Новій Каховці дуже багато залишилося чого. І там одій моєї мами, дякуючи взагалі волонтерській діяльності, моя мама тепер тут зі мною. Але ж все-все одно там. І ну, моя бабуся ще там, мій дядя там. Всі, кого могли, ми вже вивезли за кордон. Але ж ну це... Це вимушено, ну, то, то, ну це не та імміграція, заради якої люди їдуть в іншу країну іммігрувати. Так ну це не підготовлено, це боляче. Ну і напевно, знаєш, ще от Україна переможе, і я буду знати, що люди вільні, вільний духом і серцем, вони перемогли. Вони можуть і далі жити, розвиватися, любити, цінувати життя, бо ну, Україна це та країна, в якій цінують людське життя. На відміну від Росії. Так, там це ну, нічого не варте. Це ми вже бачимо, і знали, і знаємо, і тепер маємо підтвердження. Багато. Тому, ну, напевно, для мене все одно це обійняти близьких. Для мене перемога України означає перемогу європейських цінностей гуманності. Прав людини, права на свободу слова, прав на свободу волевиявлення, права на власність. Я надію, що після цієї страшної війни в кожному куточку світу зрозуміють, до яких жахливих наслідків може призвести автократичний режим управління. І вірю, що Україна стане в авангарді демократичних змін в кожній пострадянській країні. Слава Україні! Героям слава!